Без допомоги від волонтерів було б значно важче. Про це журналістам Суспільного розповіли мами, які отримали чергову гуманітарну допомогу від миколаївців, котрі від початку повномасштабної війни опікуються різними верствами населення. Наталя із доньками Анастасією та Ангеліною прийшли за гуманітарною допомогою не вперше. Дівчата розповіли, і з початком війни їх дитяче життя змінилось. Зараз, коли на уроках повітря, звучить, звучить тривога, то тоді ми йдемо всі разом у Наталя додає, війна змінила звичний спосіб життя. Через вторгнення жінка втратила роботу, тому допомога від волонтерів нині необхідна. Лікарства, продукти, навіть, навіть ті вкусняшки дітям, які батьки багатої не можуть зараз дозволити купити себе. Середства гігієни особисті, навіть ті салфетки, моїща, порошки. У нас тут будинок. Ми любимо свій міст, тому ми нікуди не в'їжджаємо. Втретє, допомогу отримує Анна із дворічними двійнятами Андрійком та Ігорем. Жінка розповідає, якби не волонтери, було б значно важче. Нічого ну, мені не вистачало. У мене є муж, і його зарплата впала в три рази, допустим. а у мене моїх виплат на них 1700, ну, приблизно. Я я думаю, що можна щось себе дозволити. А зараз волонтери дуже сильно допомагають. І памперси, і питання. Ну, я памперси з початку війни, якщо чесно, навіть не покупаю. Так що большое дякую волонтерам». Гуманітарну допомогу для мам та дітей організовує волонтерська група «Янголи Миколаєва». Формують список близько 50 людей, роздають і формують новий, говорить волонтерка Олена Бондаренко. Початку війни мені продовжували допомагати ті, хто допомагав моїй волонтерській діяльності і до війни. І вони дуже потужно і зараз продовжують. Це різні організації, це християни, це просто мої друзі. Да? І, і коло нас росте, і волонтерів коло росте, і вже друзі волонтерів ну, приєднуються до допомоги, і так це відбувається. Матусям роздають найнеобхідніше зараз, говорить Олена Бондаренко. Там були продуктові набори, засоби гігієни, також памперси, дитяче харчування, тобто те, що потрібно зараз мамам, тому що багато людей втратило роботу в Миколаїві і ну, реально нема за що жити. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.